بسم اللہ فرینڈ السلام و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن وہ جماعتوں میں بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے کم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لیں سوت عمران ساتھیوں آج منگل دس رجب المرجب چودہ سو بیالیس ہجری تیئیس فروری دو ہزار اکیس اور گیارہ پاگل بیس سو ستر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں اور نعمتوں والا لائے اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے حبیب لبی کے کے ہر بندے کو اس کے جائز حجات پوری کرے آمین یا رب العالمین